пасхального свята, символ воскресіння Христового, символ перемоги, остаточної перемоги, життя над смертю, добра над злом, світла над темрявою. Ця Пасха – це благословення нашої церкви кожному українському воїну, кожному захиснику і захисниці, які сьогодні тримають небо над Україною. Великодні кошики поїдуть на фронт завдяки ініціативі Департаменту військового капеланства Української греко-католицької церкви та патріарші фундації «Мудра справа». Цього року, власне, у нас дуже гарна співпраця з департаментом військового капеланства Патріаршої курії, також служби військового капеланства Збройних сил України, яка вже заіснувала і фактично сьогодні представляється професійне військове капеланство. І також ми дякуємо за співпрацю Патріаршої фундації Мудра справа, яка долучилася до організації цих великодніх гостинців для наших захисників. При нагоді також хочу подякувати і нашим партнерам, тому що Тарас Лисий, Галицька свіжина, надав м'ясні вироби. Мудра справа придбала пасхальні дарунки, так що разом їдемо і один одного підтримуємо, допомагаємо. Окрім цього, щороку відбувається акція «Великодній кошик для в'язнів». Цього року від Української греко-католицької церкви зібрали понад тисячу пасочок, які повезуть до Лук'янівської в'язниці. І це переважно це, це є для жінок, для неповнолітніх, для в'язнів, які утримуються в лікарні, для тих, які в, на, на довічному блоці, ті, які також в господарській обслузі. Ці паски будуть кажемо, для святкування Великодня таким знаком любові Божої і також любові людей, які... Навіть в часі війни не відвертаються від в'язнів, але пам'ятають про них.